Hamppu on ollut tärkeä hyötykasvi kautta ihmiskunnan historian, myös Suomessa. 70-luvun lakimuutos kuitenkin teki siitä huumeen. Nyt olisi korkea aika perua aiemmat typerät päätökset ja ottaa hampu taas täysillä hyötykäyttöön. Se kun voisi olla maapallon ja ihmiskunnan pelastaja. Ja samalla Suomelle uusi Nokia. Päättäjät ja viranomaiset kuitenkin vieroksuvat tätä vanhaa hyötykasvia edelleen vuonna 2019. Samalla he ovat näiden vuosien aikana tuhonneet talouteni ja osan elämästäni. Minä ainakaan luovuta. jos olisi viisaampi elinkautinen päällä ja ei koskaan päästä vapaat. Minä kasvatan niin kauan kuin henki pihisee vaan. Se on ihan varma on. viljelee hampua, jää siitä kiinni ja sen aloittaa uuden hampuviljelmän ja ilmoittaa siitä suoraan poliisille. Tähän on syyllistynyt tänään mun haastateltava Timo Haara, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Jätkää on pienviljelijä. No tämmöistä termiä voitaisiin käyttää vaikka kyllähän tässä jo. Tulosta on edessä tehty, että tuhansia kiloja on onnistunut tämä tuottojen Ai Ai, no onneksi olkoon. Anteeksi, siis sun hampuviljelmä on tuottelut öö, tuh tuhansia kiloja mitä? Kukkaa? No kyllähän siinä kannapiskasvissa kukkaakin on, että kaikki kukkivat kasvithan kukkivat jossain tietyssä elinkaaren vaiheessa. Ahaa, no miten sitten kun se sato on kerätty, niin mitä sille sitten teet? No en ole siihen vaiheeseen vielä päässyt, että hyvin mielelläni niin haluaisin tämmöisen <tos> prosessointiosuudenkin päästä läpi käymään, mutta kyllähän suunnitelmat on tietysti kovat, että mitä siitä voisi tehdä. Iso, Iso isäni ja hänen puoleltaan sukuni on tunnettuja hampunkasvattajia ollut tuolla Savon puolessa. Näkisin, että tämä Suomen luonto ja ympäristö on tulossa sellaiseen vaiheeseen, että nyt on jotain tehtävä, että voitaisiin lievintä haittaa noudattaen tuottaa mahdollisimman ympäristöystävällistä energiaa esimerkiksi. Ja kun huomasin, että tähän saa lain mukaan kasvattaa ja ihan mitä tahansa hampulajiketta, niin ajattelin, että tarvittaisiko Suomeen viime ennakkotapaus tässä hampuasiassa oikein todella isolla. Tervetet hampupitäjästä. Kasvien kasvi. Näin. Kannabiskasvini olivat jo hyvällä mallilla. Aikomus oli käydä Helsingissä äh, täysin hoitamassa vain sosiaalisia ja Ne sulutettiin Jyväskylän moottoritielle. Tästä erinäisten vaiheiden jälkeen päädyin sitten tutkintavankeuteen Iisalmeen. Ja sittenhän meininki rauhoittuikin muutamaksi viikoksi, että enimmäkseen sain ihan itsekseni oleella siellä putkassa. Ruokaa tuottiin, pari kertaa kuulusteltiin. Ja hieman kyllä semmoinen maku, että nyt on aikomus pitää kaveria putkassa niin kauan, että tunnustaa vaikka semmoisiakin asioita, joita ei välttämättä ole tehnyt. Eli kuvassa tämän kesän peltonäytteet ja tässä on nyt sitten valittu jalostukseen. Naaraskasve ja tässä nyt on pelkästään kasvin kukinto -osa, mutta niin näkyy, niin tämä on pölyttynyttä kukintoa, joka on täynnä siemeniä. jotka on aikomus sitten ottaa talteen ja Ei ole olemassa lupaa erikseen viljellä hamppua. Ilmoitus maatalousviranomaisille on vapaaehtoinen ja kontrolli koskee ainoastaan, Kuituhampun tuottamiseen liittyvää tukea. Aion ajaa valmiste valmistetulla öljyllä tälläkin laitteella. Muun muassa Henry Ford ja Rudolf Diesel Saarnasivat hyvin voimakkaasti kasviöljyjen käytön puolesta. Ja hamppuöljyhän voisi olla semmoinen hyvinkin oivallinen voiman lähde. Tämä voiman lähdehän on tämä moottori, mutta käyttövoima tämmöisille dieselmoottoreille. että Rudolf Dieselhän kuulemma ensimmäiset diiselmoottorinsa pyörittänyt tämmöisillä pähkinäöljyllä ja sitten pähkinän laadusta ollaan monta mieltä, että mistä pähkinöistä on ollut kysymys. Että on ollut ainakin itselleni kovin visainen pähkinä purtavaksi. Nämä pitkät pirätysvankeudet on suistanneet nyt mut täydelliseen taloudelliseen tuhoon. Eli siis on, käytännössä katsoin konkurssissa, että tämänkin kulmahilmakoneen laikan sain sillä. Tämä on nyt viimeinen laikka, mikä on menossa, että kävin kylältä keräämässä tyhjiä kaljapulloja ja kauppaan. Moottoria säästin puolitoista vuotta, että sain hankittua, ja onneksi ystävällinen ihminen sitten Joensuusta myin sen huomattavan edullisesti. Ko, ko, onko ketään? O -o. Marjens Tuomo, Kule, olisiko sulla pieni hetki aikaa, kun on tullut tämmönen irtisanomisukausi tuolta, noista savain Ei Mitäs miehiä nuo? Tuota kiinni se, että... Eero. Tervehdys. Terve. Haastellaanko tuosta Savola-hommasta asiat läpi, kun tässä on tämmöinen irtisanomisuka päällä. Niin Juteltais, kun näytti no. papereissa lukeva, että ö, olet esitellyt asian, että huomenna pitäisi olla paikka tyhjä. Niin Juteltais, että miten se, kun tuon vuokralainsäädännön mukaisesti, niin tässä pitäisi olla kumminkin jonkin sortin reklamaatiomahdollisuus, että mä olen nyt pyytänyt oikaisua tähän ja mä näkisin, että ilman laivoimasta päätöstä niin tässä ei ole purkuperustetta tämmöisessä. Mä näkisin, että tämä ei ole täysin laivoiminen tämä päätös. Joo, ei vielä ole. Ei Joo. ole vielä. Jos olen käsittänyt, niin mm -hmm. irtisanomisperusteena käytetään, kuten papereihin niin on kirjoitettu, että, ti että Timo Arakas on kasvattanut hampua Joo, Savolan tiloissa. Uh, Savolan hän en ole kasvattanut. Jos halutaan uh, pilkkuavilla tai toiseksi, jos olette lukenut tämän käräjäoikeuden mm -hmm. päätöksen, joka ei vielä ole lainvoimainen, niin sinähän ei Savolan tilan osalta ole minulle tullutkaan minkäänlaista tuomiota. sieltä sieltähän löytyy myöskin muita asiakirjoja, jotka on, eli tutkintapöytäkirjoja ja muita, joissa ilmenee, Varsinainen peruste, se käräjoikeuden päätös ei sinällä olisi perustettu. Esitutkinnat muut seivuksi. Poliisi on tehnyt ennätyksellisen kannabistakavarikon keiteleillä Pohjois-Savossa. Vuokrapellolla kasvatetun viljelmän koko oli 1,7 hehtaaria. Hampuviljelijän mukaan täysin avoin toiminta on protesti Suomen kannabislainsäädäntöä vastaan. Miksi olette tämän asian eteenpäin viemisessä valinnut tällaisen, sanotaanko nyt, kansalaistottelemattomuuden tien? Tästä on jo kymmenen vuotta vähintään puhuttu ja mitään ei ole tehty. Äh, täytyy ryhtyä suoraan toimeen ja edistää asiat oman toiminnan kautta, jos ei ne muuten etene. Pääsi su huumetta. Pelaako se sun elämä nyt? Onko se myrkyllinen? Kuoleeko siihen, kun sitä käyttää? Näin. Tosi myrkyllinen. Se on kyllä myrkyllinen. Tämä on kuitenkin yhteensä niin kuin sadan vuoden kokemus siitä, miten media toimii ja miten media reagoi. Te ette mm. voi saada potkuja tai teidän katsojaluvut ei menettämään takia. Ei, mihin, ei, siitä, ei se, se, no. se voi olla niin. Olennaista on se, että voisiko se palvella koko yhteiskuntaa sillä, että jos on läpissä, että kannabista suorassa lähetyksessä. Kun tietää, miten media toimii, niin silloin se asia nimenomaan kautta. Onko paha huumettaa ei, ei, ei, ei niinku siinä mm. ole mm. kysymys, eikä me mm. pelätä sitä, eikä me sitä tätä mm. no, tässä nyt olisi este, että tämä voisi siinä pöydällä olla, kun tämä on kuitenkin ihan kasvi, missä muutkin? Tässä otetaan ylipäätään jo riski, että mm. me annetaan ikään sulle mahdollisuus puhua aiheesta, joka on varmasti tärkeä. Ja mm. sitä riskiä mm. ei enää palvele enää se, että me tuodaan mm. sinne kasvi, joka on selkeästi hyvin niin kuin provosoiva teko. Hei, jotain kohdallaan vielä hetki. Keskustellaan. Te keskustellaan mä en nyt sit keskustelun näitä keskustelun. Kyllä on valitettava homma. Mä surullinen on Mulla on heitä, jonka mä oon hoitanut. Ja kuitenkaan mä en sitä... Mut se on päässä. Mm. Mä haluaisin mennä tosi nopeasti siihen, niin kuin, tota, että tässä on mahdollisuudet niin kuin, ää, tehdä Suomelle uusi menestysbrändi. Et no se on missio. Mikä se sun missio on? Ja sit sä voit kertoa sen, mikä se on. Joo. Ensinnäkin se, että pyrin omalla toiminnallani osoittamaan tämän lainsäädännön voimassa olevan lainsäädännön heikkouden. Se on yksi missi. Seuraava vieraani on ja Timo Haara, jonka missi on saada kannabislääkitys kaikkien tarvitsijoiden ulottuville ja lailliseksi. Tervetuloa Timo Haara! Wow. Su on sukua kasvattanut hamppua jo 1600-luvulta lähtien, ja sulla on keitteleillä parin hehtaarin hamppupelto. Tulee tuosta pellosta heti mieleen se, että miten niinku ihmiset tuolla teillä päin reagoivat, käydäänkö, käydäänkö ompuvarkaissa tai käyks naapurit siellä pellon äh, Aika hyvin meillä on valvonta pelannut. Ei tai oikeastaan ole hävinnyt muuten kuin nyt virkavallan toimesta kasveja. Mutta nekin hävisi sitten, kun oli kasvanut tosi isoksi. Se on totta, joo. Otetaan huomioon. Että tässä on se sukupolvi, joka pitää tätä maata muutaman vuoden päässä viimeistään pystyssä. Hankun hyötykäyttömahdollisuudet tulisi ottaa pikaisesti julkisen arvioinnin kohteeksi. Uudet haasteet kunniaan. Kannabiksen täyslaillisuuden aika on jo koittanut. Lievimän haitan mukainen väihdepolitiikka. Suomeen ja mahdollisimman heti. Taskut auki valmiiksi. Täältä tulee. Kannabis Ei maksa se, mitään. On se, on se uivattu, mm. Ne voi vaikka syödä, ei siihen puolue. Rantsukko rupoille hyötykäski. Kyllä sieltä muutama aina lähtee. Siis on meidän virallinen hamppu-poira. Heliähamppu. Katsotaan, mutta ei tykkisiä. Kyllä se ymmärtää, mikä sille on hyväksi. Tämänkin maksun veronmaksajia tämän kyyntämisen. Ei ollu hyötyä kelle. Pärkeleen kivi. Ja syvältä otettu välillä, niin mahottomia kiviä nostettu. Ei oo hyväks tuo. Niin. Hetkinen. Katos tuot. Katso. No, se. No No niin, katso nää. Tämä on hamppu. tuo. Mitä muuta voi olla? Tämä on ha hamppu. Ham Se tulee tuota viiluja, niin. välistä. Tuo. Onko tuota ympäripäyttöä? <tuh> <tuh> tähän lähtee kasvamaan. Eihän tähän mitään kylmää. Joo, vieläkin. On Sanokaa, kylmejä. jos näette hamppua. No Onko? No ei tämä nyt ainakaan huumaus aina rikosvaa, jos Se luonto on järjestetään. Niin. Omista haluistaan kasvaa. Se menee luonnon varaseksi. Ihan niin on. on. vahvaa siementä, jos saadaan tämän sato syksyllä otettua ylös. Jossa kestää pakkaset ja talveja, ja nousee tuolta vielä syvään piilun mm. Kun hän käänti täysin nurin tämän pellon, että se ei lähtisi kasvamaan. Timo Harra keiteleeltä päivää. Soitan tämmöisessä keiteleeltä. Mä oon tää Savon kannabiskasvattaja. Niin täällä on käyty viiluttamassa minun hamppupeltoja. Niin onko teillä järjestelmässä tietoja, että olisi joku tutkinta käynnissä? Tai... Mistähän tässä on kysymys? Kukahan tämän pello on tuonut? Nyt on ongelma on se, että Iisalmen poliisi ei riittävän ammattitaitoisesti ole hoitanut näitä tutkintoja aikaisemminkaan. Ja tää on täysin osoitettavissa monin eri tavoin, niin mä pyytäisin jättämään semmoisen muistiinpanon sinne, että jos päätäntävalta voitaisiin siirtää Kuopioon, koska viime vuonna, kun... viime vuonna Kuopion poliisi hoiti nämä tutkinnat ja mulla ei ole minkäänlaista moittimista. Joo. Kyllä. Tuota, toimin näiden ohjeiden mukaan. Oikein paljon kiitos. Kiitos, hyvää päivänjatkoa. Hei, ei muuta lisättävää. Haistakaa pastakai. Ja nyt olisi tärkeää korkeammasta oikeudesta saada linjaukset sille, että mikä on huume ja mikä ei. Tätä ei ehkä vielä ole kovin paljon jo mietitty, mutta syytäkin voisi olla, jos minun tutkintaan menee pelkästään miljoonaa euroa, niin montako miljoonaa näihin on varaa tämmöisessä taloustilanteessa enää Suomessa työttää. Se minulla on tällä hetkellä kuuden hehtaarin kannabissativa viljelmä. Se kasvaa siellä erittäin hyvin ja siellä on todettu, että kannabin kasvattaminen on ihan ok. Hyvin fiksu suhtautuminen, paljon fiksumpi kansa kuin me suomalaiset. Nyt voidaan nähdä, niin kello on puolikymmenen, ja täällä on paljon ihmisiä paikalla, jotka odottaa poliisia tänne. Ja poliisi ei suostu mistään numerosta vastaamaan, nyt viitteen eri numeroon yrittänyt. Morjens, oliko meillä yhdeksän aikaan tapaaminen täällä koiramäentiellä? Ei meillä ole kyllä mitään tapaamista, sinne Oliko se silloin, kun minä Eestistä soitin tuossa pari-kolme päivää sitten, ja puhun sun kanssa puhelimessa, niin sovittiinko me, että lauantaina kello yhdeksän tuolla nur nurkkalamppa no, ei ollut asiaa mulla olisi yle ja savon sanomien toimittajan mutta lyhyesti kertoen heille samaa jänkyvät no, keskustelu on tässä tämä enempää tulee käymään minä lähden kohta ajamaan iisalamen ja minä otan tuon korkeimman oikeuden tuomion keskiättämistä päätöksen mukaan selvä ja poliisin laboratoriolausunnot otan myös matka. No niin, tästä numerosta haloo. Nyt mä korostan, että neljä vuotta on tätä jatkunut elämässä. Seuraavan kerran, kun tullaan tähän, niin joku on kyntänyt pellon. Jos mä soitan Kuopion poliisille, siellä sanotaan, että ei tiedetä. Mä soitan Iisalmen poliisille sanotaan, että ei tiedetä asiasta mitään. Kaksi viikkoa mua pyöritettiin tuon toisen pellon. Tiimoilta. Eli siirrettiin vastuuta Iisalmen poliisilta, Kuopion poliisille ja päinvastoin. Ja kahden viikon jälkeen sain poliisilta puhelimessa tunnustuksen, että on siellä käyty. Siinä voi käydä ihan hyvin niin, että kun tästä lähtee media pois paikalta, niin sieltä tulee poliisi. Voi minut vaikka pidättää ja vangita. Ja mä oon vaikka kuukauden, että musta ei kuulu yhtään mitään ja kaikki ihmettelee, että missä minä on. Näin on käynyt mulle aikaisemmin. vuotta hukkaan heitettyä elämää, kymmenien tuhansien kulut. Olin parhaassa työkunnossani tuolloin kolmekymppisenä. Ajattelin idealistisesti, että tehdäänpä muutos nyt tässä asiassa. Päivää. Terve. Teilläkö on Hamppuolan tuotantoa täällä? No meillä on täällä Hamppu -farmula. Tuotetaan öljyhampusta erilaisia elintarvikkeita. Lähtee seitsemäs kasvukausi tota, liikkeelle. Ollaan aina viljetyjä. ja viranomaiset on tullut näytteet ottamaan. Ja aina on tavara kelvanut kauppoihin, niin ei ole niin kuin, ongelma ollut mitenkään meidän puolensa. Tehdään siemeniä kuoritaan, öljyä puristetaan, makurouheita, proteiinia, äh, ampukahvia, ampusnäksejä. Monennäköistä ja kaikkea ollaan vasta aika alussa, paljon on mahdollisuuksia sinne viedä. Itse yritin tätä samaa asiaa kymmenisen vuotta sitten Savossa ja kohtasin ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, jotka eivät vieläkään vaikuta olevan ohi jos sä oot yksin lähtenyt yrittämään, niin mm. me ei lähdetty yksin. Mm. Me lähdettiin projektin mm. mukana. Viljely on silti viljelyä. Viljely on viljelyä, mutta se, että projektin mukana saatiin hampua niin tuotuun markkinoille. Mä en häpennyt myös niitä, niitä tukia. Mä ilmoitin kaikille, että se oli lehti juttuvasti. Se yeah. vaan niin paikallikirja on oman takana ja niin vastustamassa. Tää ei niin Savossa ei ole hyvä. Oikeuden perusteessahan on ollut, että liiketoiminta virossa ei ole uskottavaa. En tiedä, minkälainen se mittakaava pitää olla, että on uskottavaa. Tässä on tuhat hehtaaria maata. Päestäre olisi viety tuonne karjankuivikkeeksi ja sitten tuossa vasemmalla olevassa bioenergialaitoksessa, joka jo tällä hetkellä polttaa pahnapehkua ja körpaalia tuottaa. Sitä valtakunnan verkkoon, niin olisi tehty bioenergiaa lopussa. Ja näiden rakennusten katothan romahtelivat sitten sillä aikaa, kun oli vankilassa. Tässä kyseisessä Navetassa olisi tuotanto aloitettu. Muualta Euroopasta oli valmiit aiosopimukset tuoda tänne autoverhoilujen prosessointilaitteet. Täällähän tämä on vielä Kvarnelandin auremilla 10 vuotta sitten peltoa tehtiin tänne. Tämä on ja investoin tänne ja 10 vuotta on näköjään odotellut tässä, että piti töihin päästä. No. Tuo itku päästä kun pieni. tää hienosti kyllä, kun se on jätetty täällä. Por otro. Tässä on Timahar Haara Keiteleitä Itä-Suomen hovioikeuden päätöksen mukaisesti on takaisin luovutettavaa omaisuutta. Tiedustelisin koska voi nouttaa, milloin voi tulla hakemaan kannabiksen siemeniä, kannabista. Joo, minä katsoin koneelta tämän KRP lausunnon, niin ne on siellä havittaneet nämä jo. Nämä on... Eikö näistä korvauksia kuuluisi saada? Ketä vastaan tässä ilmoitus tehdään yrittäisenä okay, kiitos, kiitos paljon, kiitoksia. Katkesko tää linja? Linja meni poikki. Tämän tyyppistä ongelmaa on kyllä ollut, että jos on ollut korvattava omaisuutta, niin kun aloin enemmän kyselemään, niin yllättäen joudun vankilaan. Joo se katkesi. Kiitos. Joo kiitos. kiitos.